تمضي الحياة سريعاً سريعاً كما تنتقل الميكروبات عبر الأغذية إلى جسمك، لكن بإتباعك لأربع خطوات بسيطة يمكنك تجنب أكثر تلك الأمراض. بعض تلك القواعد لن تكلفك سوى بضع ثوان. أولاً، الغسيل الجيد، مثل غسل اليدين بالماء والصابون قبل البدء بتحضير الطعام، وأيضاً، غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل التقطيع والأكل. ثانياً، الفصل الجيد من المستحسن فرز الاطعمة والادوات كألواح تقطيع اثناء اعداد الطعام ثالثا الطهو التام ثم قياس حراره اللحوم بعد اخراجها من الفرن اي قبل التقديم لضمان صحه جميع افراد العائله والاهل والاحباب ولا تنسوا رابعا الاحتفاظ ببقايا الطعام في الثلاجه في غضون ساعتين لا اكثر لابقائها طازجه اذا بخطوات بسيطة جداً لا تستغرق أكثر من بضع ثوان يمكنكم تجنب عدة مشكلة صحية كالتسمم الغذائي، الغثيان، الإسهال والشعور بعدم الراحة وعدم الرغبة في تناول الطعام للمزيد من المعلومات يرجى اتباع النصائح المقدمة عبر برنامج أهم لسلامة الغذاء